What? مجھے <laughs> kya ho gaya perfect nice enemy down nice cover me that oh, ابے چکی ہے مسیا ا نیا جی ریلوڈنگ ہاور galti ho gayi half of the match is over Reloaded. and the red team is in the lead cover me ah uh. اپنے yeah, یار اب اچھا بھائی پیس تو کھل گئی کارڈ ڈومرش ابھی تو آیا تھا here Reloading The red team leads with 30 seconds abhi reload to karne the Ever me Blue team victory What'd you are reloading